Rezvan Simion, prezentator Antena 1, în război cu ANAF, mi-au blocat conturile. Rezvan Simion este unul dintre cei mai vechi prezentatori de televiziune din România. Vedeta Antena 1 are probleme cu fiscul. Conform propriei mărturisiri, ANAF-ul i-a pus poprire pe conturi. Anaf nu mi-au blocat conturile din care iau bani, ci pe alea din care îmi plătesc ratele. Acum nu mai pot să peletez ratele, a spus prezentatorul matinalului de la antena NU.